Kajde da zajedno brojimo od 0 do 19? Dakle, imamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I sada idemo na dvocifrene brojeve. Onda dolaze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. I zašto sam ovo uradio? Cela pojenta ovog jeste da bi se vidio obrazac ovdje, pogotovo u ovim dvocifrenim brojevima. Šta to vidimo da je tačno za sve ove brojeve? Možete o njima misliti kao da su u svojim tinejdžerskim godinama. Svi oni, možda primećujete, imaju jedan kao svoju prvu cifru. I ta jedinica je smeštena na ono što ćemo mi zvati mjesto desetica. I to bukvalno govori da svaki od ovih brojeva, da jedinica predstavlja 10. Šta ti me mislim? Ako odemo do 10 ovamo, to nam govori da ova jedinica predstavlja 10, a da ova nula predstavlja 0 jedinica. Tako da je 10 jednako 10 plus 0. I vi kažete, pa čekaj, šta je to toliko važno? Već smo znali da bilo koji broj plus 0 ponovo daje taj isti broj. Ali mislim da ćete uočiti obrazac kako budemo prešli na ove ostale brojeve. Dakle, 11 je jednako. Znači, ova žuta jedinica predstavlja 10, a ova roze jedinica predstavlja 1. I onda 12, 12, ova žuta jedinica predstavlja 10, a ova roze dvojka predstavlja 2. Možete na to gledati kao da ova žuta jedinica kaže da je ovo jedno 10, tako da imamo 10 ovamo, ovo je dve jedinice, imate dva ovamo. Možemo nastaviti, ali mislim da uočavate obrazac. 13 je 10 3. 13 je 10 3. 14 je jednako 10 plus 4. Plus 4. 15 je jednako 10 plus 5. Plus 5. I ohrabrojem vas da pauzirate snimak sada i da probate da dovršite ostale. Pokušajte da ispišete 16, 17, 18 i 19 kao 10 plus neki drugi broj. I u suštini postavite se da shvatite obrazac koji se pojavljuje. Hajde da to uradimo. Dakle, 16, mogu da ih zapišem sve ovako, svi će biti 10 plus nešto. Tako da će 16 biti 10 plus 6, 17 je 10 plus 7, 18 je 10 plus 8 i 19 je 10 plus 9. I kada to ispišete ovako, postoje poprilično jasno da ovo jedan u svakom od ovih brojeva Predstavlja 10, a da cifra sa desne strane, dakle, cifra sa desne strane, ona prosto predstavlja baš toliko jedinica.